Антоніна працює в сільській раді Шевченківської обласної територіальної громади. Жінка розповідає, що з настанням минулих холодів працівники соціального захисту в Шевченкове організовували подібні кімнати для обігріву. За потреби може зайти обігрітися, погрітися. Ну може, не буде світла, звичайно, щоб приду сюди заряжати телефон, так як ми тут працюємо. Холодно може там і там принесемо нас є... Печиво принесе, може хтось чаю захоче попить. Завжди ми ж створювали е, ці кімнати обігріву. В, ну, це соціальний захист створював кімнати обігріву для потреби. Там був, завжди був чай, може, якісь, там, якісь печиво ну, приносили люди. Звичайно, що потрібно через обстріли з боку російських військ все ще відсутнє газопостачання, тому з настанням холодів та перебоями подачі електрики такий пункт незламності необхідний, говорить місцева жителька Наталія. На сьогоднішній день ми повернулися додому, тепла немає, з світлом деякі є проблеми ще, тому ми будемо дуже раді скористатися цим пунктом. Там буде да, там буржуйка, там буде тепленько, там можна буде попити чайку. Ой, зігрітися. У великому наметі працівники ДСНС у Миколаївській області встановили буржуйку. Місцеві волонтери планують забезпечити пункт незламності генератором та подовжувачами. Ми його встановили, щоб місцяні змогли прийти сюди, погрітися, зарядити телефони. Тут буде Wi-Fi роздаватися, буде тепло, буде буржуйка стояти, буде грітися, буде світло. Питаємо ставитись по можливості. Зараз ставимо де поступила команда. А так ми плануємо взагалі ставити везвіз. Подібні пункти незламності працівники ДСНС за потреби встановлюватимуть у всіх селах Миколаївщини. Розповідає Олександр Нечипоренко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.